Привіт, бачив? Ніхто не бачив. Угу. окей. Який же він тоді перший український фільм? Ближче до серіалів на СТБ, чи може, наприклад, до Антоніо Лукіча? Чому ніхто його не бачив? Чому він перший? І як взагалі обхитрити всесвіт і подивитися його? Окей, Google, перший український фільм. Запоріжська Січ, 1911-го. Яку? Ніхто не бачив. Втрачена легенда, від якої залишилися лише кілька кадрів. Опис сюжету та ім'я режисера Данило Сахненко. До зйомок задіяні були пів тисячі козацьких нащадків, які допомогли з автентичним одягом та зброєю. В центрі сюжету легендарний кошовий сірко і татарська навала на Січ. І хоча було зроблено аж 20 копій фільму, він вважається втраченим. Ну і фільму немає, що ти нас зібрав? Немає. Хоча дещо таке є, можливо. Але спочатку треба розібратися з тим, чи цей фільм дійсно перший. То він ще й не перший. Так, тобто ні. Ну перший, але з уточненнями. Це приблизний список українських ігрових фільмів. Ось тут Запорізька Січ, а ось тут перший ігровий фільм. Але окей, є пояснення. 1895 – зародження кінематографу. Перші покази у Франції, а більшість України окупована Російською імперією. Вже через рік пан Альфред Федецький, популярний український фотограф польського походження, купує собі, скажімо так, відеокамеру і знімає взагалі перший фільм не те, що в Україні, а й у всій імперії. Але фільм хронікальний, не ігровий. По теперішнім міркам відео. Знімає він в Харкові перенесення популярної ікони, а потім ще кілька сюжетів. А наступного року знімає фільм «Фокусник Альбані». Перший відоме нам ігрове кіно в Україні. Далі знімається багато всього і лише в 1911 році «Запорізька Січ». І тут все просто. Якщо попередні фільми тривали по 2-3 хвилини, до 15, то тривалість Січі була хвилин 50. Коротше, фільм Сахненка – це перший український ігровий повнометражний фільм. Але він все ще втрачений. І логічно подумати, що видно в цьому... Але не все так просто. Згідно з дослідженнями, 70% повнометражних гнімих фільмів, знятих в Америці, були повністю втрачені. А винна у всьому плівка, яку тоді використовували. Вона дуже добре горіла і взагалі псувалася на раз-два. Плюс кінематограф тоді ніхто не вважав за мистецтво. Вважали, що це прохідне лайно, яке зберігати сенсу немає. Наприклад, в Україні за перших 25 років існування кінематографу було знято щонайменше 384 ігрових фільми з яких збереглися всього 10, і ті в Росії. Згадаймо Альфреда Федецького, той, що теж зняв перші фільми, але не ігрові і не повнометражні. Також всі його фільми згоріли разом з його кінотеатром у Харкові. Тоді кінотеатри палали часто через конкуренцію. Ну, вже трохи розібралися. То як глянути фільм, якщо його нема? Не все зразу. Насправді про Запорізьку Січ є багато цікавої інфи. Сахненко, його автор, потрапив у кіноіндустрію механіком. В прямому сенсі він крутив фільми. Працював за кіноапаратом, а оскільки будь-яка техніка ламається, відповідно він її і ремонтував і склалося так, що зажив слави найправнішого майстра по кіноапаратах у Дніпрі. В цей момент на нього вийшла найбільша тогочасна кінокомпанія французька Пате. Вони тоді робили щось по типу теленовин, тільки крутили їх в кінотеатрах, так як зараз показують трейлери перед фільмами. Французи шукали кореспондента в Дніпрі. І відповідно прийшли до того, хто найкраще розбирався в техніці. Взяли Сахненка на роботу, підівчили, дали апарат і сказали знімай, катастрофи, трагедії, інше цікаве. Сахненко познімав і через два роки, задоволені французи, віддали апарат у його власність. І от. 1911 року трапляється колаба, масштаби якої у Кортюбу навіть не снилася. Театр Миколи Садовського гастролює в Дніпрі і Сигненко разом з Корафеєм знімає мати наймічку за Шевченком і Наталку Полтавку за Котляревським. Садовський вибрав для зйомки кращі сцени з п'єси. Сам Микола виконував роль цоколя. У фільмі Наталка Полтавка, роль Наталки виконувала геніальна актриса, гордість української сцени Марія Заньковецька. Фільми були дуже успішними і, звісно, теж не збереглись. А Сахненко не зупинявся і вже того ж року сі знайомими створив компанію і кіноателія «Батьківщина», першим фільмом якого і стала «Запоріжська Січ». На березі Дніпра побудували курені, хати. Трохи не пів села запросили взяти участь у баталії. Для всіх учасників баталії пошити спеціальне історичне убрання. В цій баталії бере участь коло 400 душ з гарматами і човнами на Дніпрі. Масштаби фільму вражали. Історичним консультантом був сам Дмитро Яворницький, той, що відомий дослідник козацтва. Він тоді керував Дніпрі музеєм, тому притягнув зйомки багато оригінального, автентичного реквізиту. Плюс зі зброєю, одягом і декором допомогли і жителі Лоцманської камінки, нині Дніпро, мешканці козацького поселення, де і знімали стрічку. Тому в плані локації, реквізитів, одягу історична достовірність була на висоті. Щодо сюжету, то збереглися окремі описи сцен. Напад татар на селян один хлопець рятується і скаче на коні на січ. Розказує все, і тоді вже козаки мчать звільняти Ясир. Взагалі тоді не сильно вкладалися в сценарії, адже фільми були німі, без діалогів. був якийсь собі опис сцен, та й все. А режисер, інший оператор, стояв за камерою і кричав акторам що робити, так і знімали. А от потужною була реклама фільму, міста були завішані красивими афішами. Що й не дивно, адже це в першу чергу був комерційний проект. І акціонери, які вклалися у фільм, хотіли і заробити. Прокат почався в Дніпрі, а далі копії фільму повезли по інших містах. Іні Запорізька Січ окупилася. Ба більше є що вдалося зібрати в прокаті у 5 разів більше за кошторис. Проте подальша доля Сахненка склалася не надто успішно. Прийшла Перша світова, прийшов Радянський Союз, а отже папа приватне кіновиробництво. Привіт, примусове штамповання кіноагіток, послав у родині. Отже, Запоріжська Січ вважається втраченою. Усі вцілілі кадри ви бачите на екрані. Ще якісь півхвилинні, хвилинні уривки, ймовірно, зберігаються на болотах. Така історія фільму. Є і купа легенд довкола Запоріжської Січі. Наприклад, що одна з копій фільму десь збереглася у Франції. Або що насправді Яворницький був не просто консультантом, а насправді був автором ідеї. Але то таке. То як глянути? Та ніяк насправді. Ну, хіба що можете десь пошукати за кордоном, знайдете, покажете і нам. Або, якщо у вас є Discord, то приєднуйтеся до єдиного україномовного ком'юніті, що просуває та підтримує україномовний контент будь-якого формату. Посилання в описі. І запитайте там де глянути, може хтось і знає. А якщо ні, то точно знають де і який сучасний топовий Укрконтент подивитися. Проте, дещо є. Я залишу в описі посилання на кавер-версію фільму, яку зняли в честь сторіччя оригіналу. Це, звісно, не те зовсім. Та й бюджет там був 5 тисяч гривень. Але знімали у тій же місцевості, знову з тутешніми мешканцями, на цей раз вже з начатками тих, хто знімався в Сахненка. Сюжет там повторює ті сцени, про які нам щось відомо. Тож, майте на увазі, якщо цікаво дізнатися більше. Така ось історія, наче нічого не забув. Дайте знати, якщо вам буде цікаво ще подивитися відео про історію українського кінематографу. А в мене наразі все. Розказував Едік. Па!